Вітаю, це Львів Медіа, мене звати Юрій Лаврін, про ситуацію в Солидарі та Бахмуті говоримо з Володимиром Ращуком. це є військовий Нацгвардією України, а також боєць батальйону «Свобода». Він, власне, на бахмутському напрямку і перебуває зараз. Вітаю вас, Володимире! Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Пригожин, очільник ПВК Вагнера, сьогодні розповідає всім, що росіяни вже захопили Солідар. Наскільки це відповідає дійсності, враховуючи, що, в принципі, росіянам довіряти не варто, тому і перепитуємо. Чесно кажучи, два найскладніших навки Солідар пахнуть. Поки не можу сказати всієї інформації з приводу Солідару. Там дуже непроста ситуація і в самі розумію, що фітація дуже маневрати, за зберегового складу, є сенсію відходити, перегрупуватися, перейти в контрнаступ. Так що, поки що, контролюємо, казати деталей не можу, але Пригожин милий рот є і казати. Зрозуміло. Також сьогодні Пригожин опублікував фотографію. Нібито з шахт Соледарів, хоча згодом з'явилися фотографії з цих шахт Соляних Вони зовсім по-іншому виглядають, чи Пригожин сам в Соледарі? Та ні, що? Ні, ні в якому разі туди не приїде, це ж, як вам сказати Мабуть, це і правильно, тому що е, вище командування і не має туди їздити безпосередньо на ноль, е, бо е, обезглавлена армія буде непридатна до бою, тому, в принципі, він може тільки відправляти своїх людей, але е, я дуже сумніваюся, що все це є правдою, те, що вони кажуть. Ну, це без деталей. Багато зараз уваги, власне, чомусь вагнерівцям. Та я так розумію, що Бахмут, що Соледар – це ж не лише вагнерівці, хто воює проти наших захисників. Дивіться, наразі те, що з чим зустрічався батальйон «Свобода» та інші підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, це ВВК «Вагнер». Їх багато і зараз в них є певні проблеми, У них є проблеми з боєприпасами, тому що, слава Богу, наші артилеристи і нові технології, які постачаються з Заходу, дуже добре працюють і розвивають ці склади ВК. Тому, в принципі, навіть інколи буває пара на нашій стороні і в небі. По-друге, в них є певні кадрові проблеми, тому що е вони... Завжди працюють наступним чином. Ну, в останній з чим ми зіштовхувалися, йде група, зазвичай це зеки, які не дуже навчені, але в яких немає вибору, або їх обнулять, або вони мають іти. Обнулять, свої ж їх б'ють. Як по переходу кажуть вагнерівці, у нас немає п'ятисотих, це безвісти зниклих, у нас є тільки дві, тому вони йдуть вперед. За ними йде група підтримки. Медники, медники. І далі вже йде вагнерівські штурмовики, вже з великою кількістю гранат, які закидають на рівні відстані 20-30 метрів у Копен. І зараз теж по перехопленню і полонених. Ми знаємо, що е в них багато нових, які ненавчені, які не вміють працювати з е піхотного озброєння, з АГСів, СБГ, птурів і все іншого, які, е в принципі, ненавчені і які теж дуже бояться. Тому, в принципі, є е свої плюси, але великі мінуси. очевидно, підвігала вимогу, що в даному розвитку багато нового м'яса, нового... Е Сирого м'яса, так скажемо, які скоро перетвориться на фарш. Але, як і тактика 42-го року, кількість, вони завжди закидають кількість. Наскільки ця кількість більша, ніж, ніж наших, так, записників? Наскільки перевага е... в особовому складі? Теж не можу казати ці кількості, але велика. Їм здається, що нас набагато більше. Можу так сказати. А що до техніки? Техніка дуже важко використовується і вони близько не під'їжджають. Тому що, знову ж таки, ми на неї полюємо, у всіх велике бажання губити або танк, або їхній БМВ, тигри і все інше. Тому. З технікою вони працюють тільки з закритих позицій, це десь за 3-4 кілометри від лінії фронту. Близько напряму, на пряму нагодку вони не виїжджають, бо будуть одразу знищені. Наскільки суттєві втрати вагнерівців і інших підрозділів на бахмутському напрямку, так? і щодо особового складу, і щодо техніки? Ну, в основному зараз, я ж кажу, з технікою в них туговато, вони прямо не виїжджають. Ага. Але в нас іде полювання на їхні мінометні розрахунки, наша мінометка регулярно знищує їх батареї. Mm. А з особовим складом прям фарш-фарш Ну, за останній тиждень, е, ну так, близько 200-300, на е, нашому маленькому клаптику було знищено. Тому... В принципі, як на мене, достатньо. Хотілося б, звичайно, тисячами, але через їх велику кількість є і великі втрати. Якби вони трішечки працювали з розумом, не накопичувалися в одних місцях так щільно, то, ймовірно, були б менші втрати. Але е, дякувати Господу, що в нас є такий е, такі ворог. Пане Володимире, е... Давайте і так сформулюю питання. Що має статись, щоб число їхніх втрат було на тисячі? Що може змінити хід боїв в солдарі в Бахмуті? Тут дуже багато аспектів. Якщо фантазувати, чи казати реальність… Ну, давайте, так... давайте більше реально, напевне. Ну, звичайно, треба більше точної техніки, яка буде спрацювати на дальній дистанції, угу. і в якої буде велика кількість боєприпасів. Це перше. Друге, це більш навчені і більш вмотивовані підрозділи, які безпосередньо займаються проривами і штурмами. Тому що є теж певна проблема, самі я розумію, підбудувається мінус 16, коли дує страшенний вітер і ти завжди знаходишся на морозі, плюс під обстрілами і штурмами. Це ну, непроста робота, м'яко кажучи. Тому взагалі, Україну має захищати людина, яка по-справжньому її любить. І якщо немає такої мотивації, то, в принципі, все інше втрачає свою цінність. А отже, мені здається, що треба безпосередньо зараз готувати всі підрозділи на штурмові дії, на прориви, які будуть безпосередньо круто, потужно навчені. Їх не має бути великою кількістю, але це мають бути малі групи, які хоробрі, і люблять Україну. Це дуже важливо. Наскільки Соледар забрав вогонь, скажімо, з Бахмута за останній тиждень-другий? Чи в самому Бахмуті менше стало обстрілів? Не стає менше обстрілів. Вони концентруються на трьох точках, на трьох, mm -hmm. трьох ймовірних сторін зайти, підходять зі сторони Хордюмівки на часі в Яр, і тут безпосередньо на сам Бахмут, і от зі сторони Солідара, щоб відрізати дороги, взяти їх під контроль, і тим самим зробити нам труднощі з логістикою. Але не забрав, тому що велика, я ще раз повторю: велика кількість цього м'яса, і вона, її вистачає. І вистачає завжди, щоб кидати всі сили і засоби на ці три напрямки. Це не така велика ділянка, насправді як може здаватися. Тому тобто, ну, не просто непросто і їх багато. Насамкінець, який моральний стан українських бійців на напрямку Бахмута, як ви? І якщо, знову ж таки, без романтики сказати, є страшенна злість і я скажу словами Великого Шухєвича, тому що ми боремося не через те, що ненавидимо тих, кого вбиваємо, а через те, що дуже любимо тих, за кого ми боремося. Тому ми націлені дуже потужно, ми постійно робимо і пропрацьовуємо як зі штабом, так і на місцях. Всі ймовірні і неймовірні а контратаки, засідки, щоб їх максимально давати і бонусу, ніхто не відсіжує. Не не сидить, просто склавши руки, не тримає оборону, як то було раніше. От, зараз вже є певна кількість рексів і бідбулій, як ми називаємо в наших підрозділах батальйоні «Свободи» безпосередньо. І тому ми дуже заряджені, щоб наступну зиму ми не входили в війну, щоб до зими, якомога, ймовірно, закінчити Пане Володимире, дуже дякую вам і за розмову, і за те, що бороните нашу країну. Дякую, дякую. Слава Україні, бережі ціна. Героям слава. Про те, як українські герої боронять Бахмут та Солидар, говорили з Володимиром Ращуком. Він є військовим на Звардії України, а також бійцем батальйону «Свобода». Дивіться «Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.